Експонату музею суднобудування і флоту – модель сухого доку, на якому стоїть нафторудовоз Борис Ботома, довжина якого 258 метрів, а ширина майже 40. А це елінг на заводі «Океан», у якому виконується черговий з етапів виготовлення металоконструкції головного затвору сухого доку. «Велика габаритна конструкція, яка використовується, як ворота до сухого доку. Вага є більш ніж 80, 830 тонн, габарити 60 на 17 на близько 6 метрів. Виготавиться з українського металу українськими робітниками. Основні процеси вже завершили. Тепер рехтування конструкцій та підготовка до фарбування. Через 3-5 днів ці блоки будуть транспортовані під камеру бластингу, тобто абразивного очищення з нанесенням лакофарбових покриттів. Два шари будуть нас лакофарбове покриття». У різних етапах виготовлення конструкції затвору беруть участь майже всі працівники заводу на різних ланках. «Перше – це очищення та ґрунтування металопрокату. Потім вирізка деталі за допомогою машин з часовим програмним управлінням. Далі збірка та зварювання деталі з використанням або спеціалізованих ліній, типа лінії САП, лінії виготовлення плоских секцій, або з використанням зборочно-зварювального оснащення у прольотах. Блок корпусних цехів номер один. Тут у роботі нижня частина блоку затвору та верхня частина одного із блоків затвору сухого доку. «Тут ми бачимо процес складання у об'ємну конструкцію з плоских секцій з послідовним виконанням процесів зварювання. Затвор доку складатиметься із восьми блоків, кожен вагою 100 тонн. Використання сухого доку допомагає скоротити та спростити процес складання корпусу судна із секцій та блоків на стапелі. Ввести в експлуатацію сухий док планують до кінця поточного року. «Головний затвор може повертається та занурюється у воду, док наповнюється водою та збудоване судно виходить у річку. Його запуск у роботу дозволить збільшити продуктивність роботи заводу у декілька разів. По суті, дозволить вийти нашому підприємству на новий рівень. Площа передокового майданчика – 35 тисяч метрів квадратних, довжина – 355 метрів, ширина – 60 та глибина – понад 17 метрів. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.